Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túlról részvevőket is. Én Bartatusek János vagyok, mi vagyunk a pph egyik 10-es igazgatóházas párja. Én is szeretettel köszöntök, köszöntöm Önöket, Bartatusek Nébolya vagyok. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honolat Trid Részmény Társaság, a Nyílt Akadémia és a Tanadag 2000 Kft. közös élet- és emberismeret fejlesztő tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül igen és akkor most nem van ott az egér ugye? Jé, pillanat most már jó lesz igen azt én csináltam? az jó, és mit kell csinálni, hogy visszaálljam? <gül> <gül> oké, okay. visszaadjuk, az, a Skype is eltűnt jó, visszaadjuk az adást, és meddig voltam, hallható az mégis az, az, az, az kimen jó a coach által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel 10 területet euh, tudnánk itt kiemelni, önmagaddal, a pároddal szülőddel, gyerekeddel, másod, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, isteneddel. Tehát egészen a kicsiből eljutunk a komplex nagyig az összes témakörben. Egyedülállóan 25 nagy témakörben tart előadásokat a mesterünk. Azt hiszem most 5 évnyi anyag van áll rendelkezésre ezekből a témákból. Vagy több inkább több, inkább hát több. Tudtam, eddig 5 tudtam, most már több is van és még ez folyamatosan kiegészül a PPH előtti foglalkozásom Vasesztergályos voltam? nem Vasesztergályos, mi voltam legutoljára? Ács voltam legutoljára, szóval azt hiszem olyan 15, tém, 15 szakmát próbáltam ki körülbelül viszont mára a fő tevékenységem az a PPH tanuló szervezés, amit igen élvezet, meg kell mondjam, hogy igen élvezem, mert emberekkel bánni a legjobb dolog a, itt a földi életben Gyulán élek, családi helyzetem, mellettem áll a feleségem és van egy kislányunk azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert nagy-nagy keresgélés és sok téves út után kerestem valami olyat, amivel valóban rendbehozhatom az életemet és nem gondoltam volna hogy a Nyílt Akadémia lesz az, mert annyi fele voltunk már az ember nem látja a fától az erdőt először és belenéz egy ilyenbe, igen ez is jó, itt is mondanak jó dolgokat azt hiszem legalább négy hónap kellett hozzá, hogy lássam, hogy hova is kerültem és hogy milyen jó ez, ami itt történik és hogy miket lehet itt tanulni a Nyílt Akadémia ember és coach képzése által az életemben jobban tudok bánni ezekkel a területekkel, amit felsoroltam De hát ez így nagyon hivatalosan hangzik, kezdhetném a feleségemmel, hogy mi már egész jól bánunk egymással és azt figyeltem meg, hogy a hétköznapi életemben a helyzeteket teljesen máshogy kezelem, mint régebben ugye jellemző az emberekre, hogy nem is tudják magukról, hogy hány helyzetet hagynak félbe és kimenekülnek abból ezt, ezt nagyon lehet látni a világban most már én látom hogy egyre kevesebb helyzetből kell kimeneküljek mert tudom kezelni ez egy óriási kincs az ember életében hogyha ezt meg tudja csinálni többek között az asszonykámmal egy beszélgetés ugye ami már kezd kényelmetlennével, valami még azt is ki tudjuk egyenesíteni te kell rajta egy kicsit? köszönöm és most jössz te? magamról véden annyit hogy a előtti foglalkozásom én kereskedelmit végeztem ma már a PPH tanulói csoport szervezése a fő tevékenységünk. Itt páram mondta, Gyulán élünk, van egy lányunk. Házasságban most már 27 éve, papíron 25 éve vagyunk együtt. Most már el tudjuk azt mondani, hogy egyre boldogabbak vagyunk valóban. Én ezért kezdtem a akadémiát tanulni, mert, mert nem éreztem magam boldognak. És éreztem, hogy, hogy egyik az, hogy sokkal több van bennem, mint amit én gondoltam magamról, de igazából, mivel hogy nem, nem tudtam ö, kezelni a, az életemben a dolgokat, a, akár magam, akár, akár a párkapcsolatom, tényleg, amit föl van sorolva, ez a tíz témakör, ö, nem volt jó, nem éreztem jól magam, nagyon fele voltunk, és... Most már 8. éve, hogy itt e, tanulunk, először a párom kezd el, e, nekem volt lehetőségem belehallgatni, nem csak az első részekben, hanem a képzésekben is, és azt mondtam, hogy ez az a hely, ahol olyan e, tudást és olyan módszereket kapok, amit valóban be tudok építeni az életemben, és tudom használni. És e, tényleg valóban azt tudom mondani, nyolc év után, hogy egy teljesen más életminőséget tudok, tudunk élni. Csodálatos, el tudom most már így gyereket nevelni vele tudással, akár feleségnek lenni, hogy tudom kezelni a páromat. És valóban az a tíz életterület, ami, ami nem is gondoltam, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a dolgokat jól kezeljük. Azt gondoljuk, hogy megtanuljuk a szüleinktől, megtanuljuk az iskolába, megtanuljuk innen-onnan. Az édeskövés, édeskövés. Tehát itt, amit átad nekünk Miklós, nincs másik. Én amikor idejöttem tanulni, először furcsa volt, amikor, vagy szokatlan, hogy Miklós mondta, hogy nincs másik ilyen hely. Nyolc év után azt mondom én is, hogy valóban nincs másik ilyen hely, mert, ö, mert itt annyira tényleg kivesézzünk mindent, így tudom mondani, hogy mindenre megkapjuk a választ. Meg a módszer, tehát ami nagyon fontos, a módszer. És a másik, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy uh, itt van lehetőséget gyakorolni. Tehát itt megvan a lehetőség hozzá. Uh, minden, a közösség, egy csodálatos közösség. Uh, ahogy fel van építve az egész iskola, tehát uh, azt, hogy... Uh, Nekem az is szimpatikus volt először, hogy otthonról tudom hallgatni, jegyzet van hozzá, tehát minden adott, amit csak, csak kell hozzá, hogy megértsük a dolgokat. És még azért először elég, elég furcsa is volt nekem, amikor kerültünk úgy 14-15 tájékán, hogy így próbálták megoldani, próbáltak segíteni a helyzeteim megoldásába. Ha valami probléma volt, akkor segítőkész fülekre találtam szerintem ez nem jellemző a mai világra, hogy bárki is hogyha elmondod neki egy problémát, akkor segíteni szeretne benne hanem mivel hogy nem tud velem mit kezdeni, inkább eltávolít tőled vagy éppen azt mondja, hogy hát ezt nem tudod megoldani és akkor kapsz egy ilyen elutasító választ ismét itt nem ez van, itt segítőfülek vannak, van szándék rá hogy egymásnak segítsünk a dolgokba ezt meg kell szokni egyébként, nekem először ez ilyen furcsa volt, aztán lelkesítővé vált a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mester, és boldogság specialista a szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani előadónk egy olyan mester akinek a tudása és képességei tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek ami egyedülállóvá teszi a bolygón ha megnézzük hogy miben teljesen egyedülálló még a mi mesterünk arra jutunk hogy vedetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgyhogy azokból kettő teljesen más irányú tevékenység volt. A PPH spirituális közösség a Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elő tudja segíteni, olyan módon, hogy közvetlen égi, égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességet tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak bejutni az aranykorba egyébként az aranykorról neki van a legtöbb információja nagy részt ilyen felszínes információkat lehet máshonnan kapni vagy téves információkat a tévedésben vannak avval kapcsolatban előadók, hogy milyen egyszerű lesz oda bejutni nem egyszerű, mert minden embernek egy útja van, amin belül az önfejlesztés az ami utat nyit az ő számára az aranykor irányába sehogy máshogy nem lehet megcsinálni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 Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szint emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket Szedlacsik Miklós Mesterkocs, hogy jönni és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. remélem mindenki jól hall, jól lát jelenlevők biztos felmérő lapot mindenki aki most van először kitöltött jó ilyet van? nincsen? mi kellene tölteni? Kriszti Oké, köszi Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Ki tudja, hogy a sajt az elmúlt egy évben mennyit emelkedett? Kérdezz, kérdezz Több, mint duplája, Több, mint duplája. hát ugye én éppen most néztem, ugye ott amikor én ilyen 1800-ér vásároltam ugye a sajtot, a, ugye a trapistát, így van egy éve körülbelül hát most 5400, akkor az, az háromszoros? Az háromszoros, egy év alatt de 20%-os az infláció, kenyér körülbelül ugyanennyit emelkedett, az is emelkedett körülbelül háromszorosára az elmúlt egy évben a kenyér, a kenyér hát volt 200 forint egy éve, most 700 fölött, 700 fölött akkor megnézzük azt is, az is körülbelül háromszorosa szóval sok minden olyan dolog történt itt az elmúlt időszakban ami ami olyan mértékű áremelkedés például hogy de érdekes módon azt mondják hogy van 20%-os infláció tehát amikor olyan 50% volt már az áremelkedés átlagosan akkor azt mondták hogy ilyen 10%-os az infláció Hát szerintem az infláció biztos hogy van most nálunk, 100% ez hód biztos tehát ilyen pénzromlást én még nem éltem meg sose ami azt jelenti hogy ilyen áremelkedés ugye a 90-es évek első felében volt bevallottan 36%-os infláció, akkor tényleg annyi volt de hát az az áremelkedés az nudli volt ahhoz képest hogyha visszaemlékeztek mármint akik ugye abban a korban már éltek felnőttként és vissza tudnak emlékezni, az nudli volt a mostani áremelkedéshez képest, az nudli tehát az nem volt olyan hogy mit tudom én mondjuk ha hetente egyszer vásárolni biztos hogy nem annyit fizetsz ugyanazért a termékekért hanem jóval drága többet tehát nem kicsivel többet hanem lényegesen többet szóval érdekes világban élünk tehát ugye olyan mint hogyha ezt ráadásul még gerjesztenék is ezt az egészet tehát ugye ha megnézitek az én tanításaimat mondjuk 10 évvel ezelőtt már beszéltem arról hogy hogy milyen jövő várható, milyen jövő várható és hát jó pár évvel ezelőtt beszéltem már arról hogy ugye még a 2000-es évek elején től mondtam ezt hogy ugye csináltak egy megállapodást országok közti megállapodást ugye Magyarország és Izrael között még a Gyurcsán kormány, azt ha valaki emlékszik akkor tudja hogy mikor volt hatalmon, a Gyurcsán kormány csinálta ezt a megalapodást hogy, hogy felkészíti az országot arra hogy jöhessenek az izraeli betelepülők és utána jött az, az Orbán kormány amely ugye amikor azt szokták mondani hogy a szerződéseket ratifikálták tehát magyarul ugye mehet tovább, tehát ez azt jelenti hogy ehhez viszont ugye akkor én ezt mondtam mikor ezt tudtam utána nem sokkal hogy ugye ez, ezt úgy kell megoldani majd hogy el kell gyengíteni a forintot tehát mi kijelentettük hogy mi nem akarunk eurót ugye ugye Orbánék, Orbán kormány jelentette ki hogy nem akarunk eurót de miért nem akarunk mert ugye ha helyi valuta van akkor azt el lehet gyengíteni ugye a többihez képest és akkor a külföldieknek Magyarország olcsó lesz tehát most annyiból jó a gyenge forint hogy a külföldieknek olcsók vagyunk tehát a, a turistáknak is olcsók vagyunk meg azoknak is olcsók vagyunk akik ingatlant akarnak venni, de ahhoz hogy az ingatlan olcsó legyen ugye ahhoz azt kell majd elérni hogy sokan akarják eladni az ingatlanukat, ezt pedig majd akkor tudják elérni, ezt nem mostan most mondtam ezeket hanem már évekkel ezelőtt ahhoz azt kell majd elérni hogy ugye sok ember eladósodjon úgy hogy ne tudja fizetni a törlesztő részleteket Na most, ugye, mikor bevezették a moratóriumot, a hitelmoratóriumot, ugye a 2020-ban, ugye akkor arról beszéltem, hogy akkor lesz gáz, hogyha ezt a hitelmoratóriumot föloldják. És ugye az embereknek el kell kezdeni fizetni a törlesztő részleteket. Na most, de ugye ez nem elég, hanem meg a megélhetést ugye nehezíteni kell plusz még a hitelt fizetni kell ami azt jelenti hogy a legtöbb hiteltörlesztő nem fogja tudni fizetni a hiteltörlesztést ami azt jelenti hogy elárverezik a, a lakásukat ingatlanjukat és na az fogja levinni a, a ingatlanok árát és az fogja eredményezni hogy lehet tömegesen ide betelepülni tehát ide Magyarországra azért nem engedték az arabokat mert az araboktól akarnak megszabadulni az izraeliek, Izraelben élő tanulóink is vannak és mondták hogy ott tanítják a lengyelt is és tanítják a magyart is és a lengyel Zlottyiból sem lett euró, oké? Okay? tehát ugye három ország jelentette ki hogy nem akar eurót aki itt eurósövezetben tehát Európai Unió sövezetben, a csehek ugye a magyarok meg a lengyelek ugye a románok meg a bulgárok azt mondták hogy ők akarnak eurót tehát ami azt jelenti hogy nagy valószínűséggel ugye nem csak velünk kötöttek meg izraeliek, hanem ezekkel a másik két országban is, a csehekkel is meg a lengyelekkel is tehát ugye tudjuk hogy a háborúban rengeteg cseh és rengeteg lengyel és rengeteg magyar kivándorolt, tehát izraelita kivándorolt Izraelbe és ugye nem csak Izraelbe, hanem kezdetben Amerika fogadta őket, csak utána Amerika azt mondta hogy stop, és akkor lehetett Izraelbe kivándorolni és azok a vízhiány, a meleg és az arabok miatt jönni akarnak vissza oké? Okay? na most azt is mondtam régen hogy hogyha elszegényítenek egy országot akkor utána bejöhetnek megmentőként, emlékeztek erre régiek és közeledünk ez elfelé az időszak felé, jó csak hogy tisztállásunk jó? hogy milyen világ felé haladunk és nagyon érdekes mert ugye nekem több ismerősöm most létesített most az elmúlt pár hónapban vállalkozást és ugye én már régóta mondom hogy aki csak teheti legyen vállalkozó és nagyon érdekes mert ugye mindig elmondom hogy az alkalmazottaknek lesz a legnehezebb két szempontból is, mert az alkalmazott nem tudja növelni a jövedelmét tehát hiába akar többet dolgozni vagy jobban dolgozni akkor sem fog lényegesen növekedni a jövedelme tehát ugye nem tudom tudjátok-e hogy az alkalmazotti létben nem lehet bérfeszültség tehát a bérfeszültség abból alakul ki hogy az emberek egy része mondjuk elkezd egy pár ember elkezd sokkal többet dolgozni azért hogy több pénze legyen és az bérfeszültséget hoz létre ezáltal ugye a munkahelyeken úgy van ez kialakítva hogy ne lehessen többet keresni tehát ezért ugye a legtöbb munkahelyen nincs teljesítménybérezés hanem órabérezés van vagy pedig ugye fix bér tehát fix bér ez azért van hogy ne legyen bérfeszültség csak hogy tisztállássatok tehát a bérfeszültség mindig abból alakult ki hogy egyes emberek sokkal jobban dolgoznak és sokkal többet dolgoznak és az demoralizálólag hat a többiekre, képzeljétek el és olyankor nem a kevésbé jó dolgozókat küldik el hanem a jó dolgozót hogy megszüntesse a munkáltató a bérfeszültséget, mert ha egy-két embert elküld a jó dolgozók az azt jelenti, mert ugye a jó dolgozók az sosem a többség, az mindig a kisebbség, csak hogy tisztába legyünk ezzel a kérdéssel elküldik azt az egy-két nagyon jó dolgozót és akkor onnantól kezdve marad a többi világos ez? tehát azért mert ugye én munkáltató vagyok tudom illetve már nem csak voltam sokáig és tudom azt hogy nehéz nagyon jó dolgozókat találni tehát ami azt jelenti hogy átlagos dolgozókat könnyű találni de jó dolgozókat nagyon nehéz találni, ezáltal a munkaadóknak a jó dolgozó az bérfeszültséget tud létrehozni tehát a túl jó dolgozó, világos ez? ez csak hogy tisztában legyetek ilyen, ilyen kérdésekkel is, jó? mert ez ugye mit eredményez? azt eredményezi hogy a alkalmazotti létben nem lehet többet keresni érted? nem lehet többet keresni, mert ha te elkezdesz sokkal többet dolgozni vagy sokkal jobban dolgozni akkor te kerülsz először lapátra világos ez? most nyilván nem olyan munkahelyekről beszélek ahol van egy-két dolgozó hanem olyan munkahelyekről ahol ugye viszonylag sok dolgozó van vagy akár nagyon sok dolgozó van tehát ez azt jelenti hogy az alkalmazotti lét az a legbizonytalanabb létforma és ugye több olyan ismerősöm van aki mostanában nyitott vállalkozást és képzeljétek el elkezdett más lenni a hozzáállásuk úgy alapvető hozzáállásuk és büszkék arra hogy ők vállalkozók, nem alkalmazottak, büszkék lettek, érted? hogy ők vállalkozók, nem alkalmazottak tehát egy vállalkozónak ha olyan a munkája létre tudja azt hozni hogy szabad legyen, egy alkalmazott sose tudja megcsinálni, tehát egy alkalmazott akkor tudja megcsinálni hogy szabad legyen ha elmegy nyugdíjba, oké? Okay? de az alatt a 40 év alatt ameddig dolgozik vagy ugye most már egyre többet kell dolgozni már nem is lassan 40 év hanem már lassan 45 év, így van tehát az alatt az alkalmazottak nem tudnak szabadok lenni sőt minél többet keres valaki alkalmazottként tehát minél jobban fizetett alkalmazott az illető annál jobban megveszik a lelkét is tehát ami azt jelenti hogy annál inkább rabszolga szó szerint és annál jobban kell attól félnie hogy elbocsátják és, hon, és akkor mi lesz? honnan lesz még egy olyan jó fizetett munkahelye tehát nehogy azt gondolja bárki is hogy a nagyon jól fizetett alkalmazottnak jobb mint egy kevésbé jól fizetett alkalmazottnak, egy kevésbé jól fizetett alkalmazott nem fél attól hogy kirúgják mert talál másik kevésbé jól fizetett állást, világos ez? de a nagyon jól fizetett alkalmazottak gyakorlatilag szinte lehetetlen hogy találjanak másik nagyon jól fizetett alkalmazotti állást, tehát egy érdekes világban élünk és ha te nem próbálod meg ebben a világban elérni azt hogy függetlenítsd magad a munkaviszonytól ami azt jelenti hogy te neked saját munkaviszonyod kellene hogy legyen érted? tehát nem függetleníted magad egy külső munkaadótól hát akkor a jövőd az abszolút nem áll biztos alapokon, érted? tehát lényeg az hogy minden amit előre megjósoltam, amit én jó tehát mondok jóslatokat a jövőre vonatkozóan 90-es évektől és minden bejött és általában minden előbb mint amire jósoltam ezért mostában már az időt azt már nem jósolom mert mindig előbb jött be az mint amit, amire jósoltam de gyakorlatilag minden megtörtént, tehát minden de most ugye ez a jós tehetség ez nem tehetség hanem van egy olyan kapcsolatom fentiekkel tehát az azt jelenti hogy olyan szellemlényekkel akiket ugye mi isteneknek szoktunk nevezni vagy istennek szoktunk nevezni ugye de ez is ugye elég téves megfogalmazás mert itt a, ugye mi még keresztény Európában élünk és ugye itt abszolút egyisten hit van és az egy isten hit azt jelenti hogy van egy isten a világban Nos, és akkor ennyi egy Isten a világban és attól függ minden, ugye ez egy óriási tévedés egyébként, ez az egy Isten Most gondold végig, vannak bizonyos elvek, ami alapján az értelmes lények működnek Tehát például van egy alapelv, hogy ez a hatékonyság alapelve A hatékonyság alapelve azt jelenti, hogy hatékonyan hat embert tudsz irányítani jó? tehát hatékonyan hat ember tudsz irányítani, ami azt jelenti hogy ha megnézed a hét az, az egy hét az hét napból áll tehát a hetünk az egy hét napból áll, abból ugye eredendően azt mondták hogy egy nap a nap, az a vasárnap ugye aztán lett a két pihenő nap, szombat vasárnap, ezért most már hatékonyan nem hat emberrel tudsz foglalkozni hanem öttel mert öt munkanap van, érted? mert két pihenő van és pihenő nap az mindenkivel mindenkinek ugye ebbe a világban pihenő napot jelent, nekem nem de a legtöbb embernek ugye pihenő napokat jelent és akkor onnantól kezdve azt mondják hogy ugye az emberek hogy aki foglalkozna emberekkel hogy most nem foglalkozok vele mert szombat vasárnap van, vagy azt mondja akivel foglalkozna az az illető akivel foglalkozna hogy most ne foglalkozzanak velem mert szombat vasárnap van. szóval ezáltal ugye a hatékonyság az ötékonyságra <gül> csökkent, de, de lényeg az hogy, hogy ez egy univerzális szabály hogy hatékonyan hat emberrel tudsz foglalkozni, ami azt jelenti hogy a hetedik nap az az önmagadé, érted? tehát hatékonyan hat emberrel foglalkozol, a hetedik nap az a sajátod, az a tiéd ugye a bibliában is az van benne hogy a hetedik napon mikor a teremtés ugye lezajlott a hetedik napon az Isten megpélem, emlékszel? na szóval a lényeg az hogy gondold végig, Egy, tehát a jóisten megpihent hat nap után érted? és ugye minden a hatékonyság elve alapján működik tehát az azt jelenti hogy ha kevesebb emberrel foglalkozol akkor nem vagy hatékony ha több emberrel foglalkozol lehet többel is kevesebbel is foglalkozni akkor sem vagy hatékony Hatékony akkor tudsz lenni, ha hat emberrel foglalkozol. Világos ez? Na most maradjunk ennyibe, és most gondold végig, akkor szerintetek ezt a hatékonyság szabályt a Jóisten nem ismeri. Egy, kettő, senkiben nem vízik semmilyen teremtményében a világegyetemben, ezáltal nem ad ki semmilyen feladatot, és mindent ő kontrollál közvetlenül. Ha valaki ezt gondolja, hogy ez így van, az akkora butaság, hogy ennél nagyobb butaságot el sem tudok képzelni. igen ám de az egész keresztény Európa ezt tanulja, ezt a butaságot. érted? hogy van egy Isten és az közvetlenül mindent irányít és ugye az Istennek vannak a teremtményei és senkiben nem bízik annyiba hogy átadja a feladatot akkor mondok tovább még a vezetéssel kapcsolatban, bár nem vezetőképző ez csak pont ide kapcsolódik ugye a hatékonyságról az imént beszéltem de arról is lehet beszélni hogy ha hatékony akarsz lenni akkor delegáld a feladatot az azt jelenti hogy taníts meg egy másik személynek akiben bízol és csinálja azt a feladatot amit te csináltál előtte és képzeld el a jó Isten ezt a szabályt sem ismeri annyira tudatlan a kereszténység szerint hogy ezt a szabályt sem ismeri és ők mindent közvetlenül akar kontrollálni oké? Okay? na most a közvetlen kontrollőr pedig csak annyit szeretnék mondani hogy van a teremtőnek közvetlen kontrollja ugyanis az ő energiája mindenbe benne van, mindenben benne van a levegőben mert a levegő is egy anyag és benne van bármilyen anyagban, az ő energiája és bármilyen élőlényben is benne van oké? Okay? sőt mivel a lelkek tehát a lelkek ugye a fejlett lények és itt nem az életerőről beszélek hanem a lélekről, mivel minden lélek belőle származik ezért az minden lélekben is benne van tehát minden élőlényben mármint olyan értelmes élőlényben benne van az energiája és az azt jelenti hogy mivel van olyan képessége ami egy kicsit több mint a miénk ezáltal, sokkal több, ezáltal ő képes arra hogy azoknak az érzékelésreit begyűjtse, most akkor onnantól kezdve neki miért kell bármilyen olyan közvetlen kontroll hogy mondjuk egy szemét téged közvetlenül kontrolláljon hm? na most mivel ugye minden értelmes lény a teremtménye, a, a lélekről van szó, nem a testünkről a testünket ebből a szempontból felejtsd el, az nem az ő teremtmény, tehát mi emberek a testünkhöz, a jó Istennek az ég a világon semmi köze. Közvetlen formában, jó? Közvetett formában van, mert ugye anyagból vagyunk, de közvetlen formában, tehát nem ő hozott minket létre. A lelkünket, tehát a Biblia azon része, igaz, hogy a lélek az, az Isten teremtménye, de a testünk az nem az ő teremtménye, Isten teremtménye, csak nem az Atya Isten teremtménye tehát nem a mindenható hogyha Isten teremtménye, jó? tehát csak azért rakjuk ezeket a dolgokat rendben mert hogy nagy félreértések vannak például abban a tekintetben hogy ugye amit az imént is, imént már említettem hogy kapcsolatom van nem a teremtő Istennel hanem az Isten egyik megbízottjával, világos ez? és az nekem bőven elég, mert a mi értelmezésünkben minden felsőbbrendű lény az Isten legalábbis az emberek értelmezésében és akármilyen hihetetlen, nekem van saját Istenem de nem csak nekem van hanem neked is van, de ebben nem kell hinni csak akkor rosszul jársz gondold végig melyikkel jársz jobban ha van saját Istened vagy ha nincs tehát a saját Istened az azt jelenti hogy felügyeli közvetett módon az életedet hogy abba az irányba haladjon az életed amiért leszülettél, amit megállapodtál vele érted? és terelgeti nem közvetlen formában terelgeti az életedet hogy megtalálja ad azokat az embereket akikkel találkoznod kell, megtörténjenek azok a dolgok aminek megtörténnie kell az életedben ezt terelgeti, nem közvetlen formában, az mit jelent? hogy van neki is megbizotja erre vagyunk, képzeld el, a lelkek úgy működnek odafönt a sokkal intelligensebb lelkek mint mind hogy vannak megbizotjaik, tehát vannak olyan emberek, a lények isteni lelkek, érted? akik hierarchiában vannak egymás alatt oké? Okay? és az azt jelenti hogy megbízottnak van megbízottja, megbizottnak megbízottja, érted? tehát odafönt a maga hierarchia az hét szintből áll hét szintből az angyalok akik itt rendezik a sorsunkat azok a legalján vannak a hierarchiának oké? ők olyan szellemlények akiket meg lehet hívni lehet kérni hogy jelezzék hogy jelen van de nem látja a legtöbb ember az angyalokat oké? tehát ami azt jelenti hogy hallottunk már ilyet hogy neked van mit tudom én védő angyalad, tehát van saját angyalad na most ebbe se kell hinni de most gondold végig neked melyik a jobb hogyha hiszel benne vagy ha nem, ha valaki azt gondolja hogy az a jobb neki ha nincs saját angyala akkor az bolond, erre ezt tudom mondani jó tehát de olyan is van hogy a az az angyal, akit ugye szoktak mondani hogy védő angyal, az fogja és ott hagyja a feladatát, mit jelenti azt hogy azt? tehát magyarul már nem védi tehát nem védi azt az illetőt tehát mitől véd minket egy angyal? hányszor fordulhatott előéletedben hogy valami olyan történés volt amiből azt láttad hogy hát itt valaki, valami rendezkedett hogy ne történjen meg az a dolog erre azt mondták a legtöbb ember hogy véletlen, a véletlen az nem rendezkedik jó, maradjunk ennyibe értelmes lények tudnak rendezkedni nem értelmes lények, mert nagyon nem például egy fa az nagyon lassan rendezkedik mert ugye fúrja a gyökerét, aztán utána egyszer csak ott kibújik a gyökér ahol nem akarod tehát rendezkedik csak éppen lassan érted? de az értelmes lények azok nagyon gyorsan tudnak rendezkedni, te is gyorsan tudsz rendezkedni, nem? főleg egy fához képest ha megnézed. is gyorsan, szóval gondoljátok végig hogy nektek mi a jó nektek mi a jó? tehát még egyszer elmondom tehát vagy te mondhatjuk azt hogy a hierarchia alján, oké? Okay? fölötted van egy angyal a fölött van egy Isten, jó? de az angyal is a mi értelmezésünkben egy Isten, csak az isteni a alja, oké? Okay? nem kell ezt elhinni de gondold végig hogy mi a jó neked, az hogy minden az életedben véletlenek alapján működik vagy pedig ennek alapján, én ezt tudom hogy így van, oké? Okay? te meg hiszel amit hiszel nekem tök mindegy hogy te mit hiszel, én meg tudom hogy ez így van, oké? Okay? vannak olyan kiváltságos emberek akiknek két angyaluk van, vannak olyanok ez még ritkább akinek három angyala van, oké? Okay? általában háromnál több nem szokott lenni az embereknek, de az is, az is ritka a három így van tehát például Jézusnak ott négy jó? tehát neki volt négy, na most gondoljátok végig ha Jézusnak négy angyala volt akkor hogy feszítették keresztre? ezt csak úgy fölteszem kérdésként oké? Okay? tehát négy angyala volt, hogy feszítették keresztre? oké? Okay? tehát gyakorlatilag lehetetlen, tehát lehetetlen, tehát az lehetetlenség hogy négy angyallal valakit keresztre feszítsenek, jó? hát a kereszténség kellett hogy legyen egy keresztre feszítés történet tehát hogy utána föltámadhasson, tudod és akkor tudják mondani hogy hát a mi vallásunk az több mert sehol nem támad föl se butha se síva egyik se támadott föl se mohamed senki de a Jézus föl támad, tehát nem leértékelem ebbel a Jézust nehogy valaki félreértse hanem leértékelem gyakorlatilag maga írást amit ugye honnan indult ki egy olyan személytől indult ki az egész kereszténység, aki Jézus ellenes volt úgy hívják hogy Pál, jó? tehát az abszolút Jézus ellenes volt és gyakorlatilag Jézus életében nem tért meg most akkor miről beszélünk? amikor megtért azért tért meg mert üzletet látott abban hogy létrehozzon egy vallást ma is ismerek olyan embereket akik üzletet láttak abban hogy létrehozzanak egy vallást, érted? tehát a mai világunkban mondjuk az elmúlt száz évben rengeteg olyan ember van a bolygón aki üzletet látott abban hogy létrehozzan egy új vallást oké? Okay? és a Pál az egy ilyen emberke volt jó és akkor onnantól kezdve most gondol, gondold végig, tanítanak olyan dolgokat ugye a nagy kereszténység itt Európában ha megnézed és, és mennyire mondjuk ugye a kereszténységnek az lenne az alapja hogy szeretet, nem? és akkor hol a szeretet? hova tette a keresztény vallás a szeretetet? hol a szeretet? az valahogy időközben elveszett, nem? jó? tehát na akkor nézzük hogy mi a, hova, hova nyúl vissza ez az egész, oda nyúl vissza mit, mit jelent az egy Isten hit? az egy Isten hit azt jelenti hogy neked van egy egy Istened és valóban neked nincs több Istened, egy Istened van tehát van az angyal fölötted és fölötte van az Isten, a te Istened, nem a Isten, hanem a Teremtő Istenednek a megbizotjának a megbizotjának a megbizotja, világos ez? jó? tehát van az Isten és az a saját Istened, mielőtt leszülettél megállapodást kötöttél vele oké? Okay? mielőtt törölték a tudatodat, akkor kötötted a megállapodást világos ez? tehát ő pontosan tudja, hogy mi a megállapodás, az a baj, hogy neked nem írták le hogy miben állapodtál meg, érted? milyen jó lenne most elővenné egy írományt és elolvasnád hogy a jó Isteneddel miben állapodtál meg mielőtt ugye törölték a tudatodat és mielőtt leszülettél mert ugye mikor még nem volt törölve a tudatod akkor választottad ki a családodat, érted? a családodat, kiválasztottad azt hogy mit kell megélned azt is kiválasztottad, hogy kikkel kell találkoznod, milyen emberekkel kell befejezned kapcsolatot, milyen emberekkel kell kezdened kapcsolatot. Ezt mind előre kiválasztottad. És akkor persze az angyal, angyal az angyalod rendezi az, hogy ezek megtörténjenek, ezek a történések. Ezért ugye én azt tudom, hogy angyalokról beszélünk, mert mindenkinek van angyala, és Isten beszélünk, mert mindenkinek van Istene tehát amikor az Isteneddel közvetlenül kommunikálsz akkor is egyes szám első személyében ugye, illetve második személyében kommunikálsz vele ugye te vagy az egyes szám első személy, ő a második személy de amikor arról van szó hogy rendeznek dolgokat akkor rendeznek tehát az Istenek megbeszélnek egymással dolgokat tehát tudunk olyat csinálni hogy az te istenednek szólsz hogy ő szóljon egy másik istennek, érted? aki a másik embernek az istene és hogy rendezkedjen avval kapcsolatban érted? tehát ez gyönyörűen működik és ha valaki ezt nem hiszi hogy így működik bolondnak néz. semmi gond neked nem kell hogy ilyen legyen semmi probléma, éld úgy az életedet ahogy eddig nekem az tök jó ha te úgy éled az életedet, semmi gondom nincs ezzel oké? Okay. tehát én tudom amit tudok, emberek meg hisznek amit akarnak, ennyi érted? és amikor az emberek mit tudom én jönnek olyan dolgokkal hogy ah hát nem így van mert nem így van leírva itt meg ott meg amott akkor én simán rájuk hagyom, megmondom én simán elfogadom azt hogy ki mit gondol nekem aztán tök mindegy hogy ki mit gondol világos ez? tehát én nem akarok ilyen kérdésekről senkivel vitatkozni még véletlenül sem, mert én tudom amit tudok más meg hisz amit hisz a tudom meg a hisz között azért van nem lényeges különbség, oké? Okay? és ugye ezzel volt gondom mint utólag kiderült akkor nem tudtam gyerekkoromban is ezért volt nagyon sok emberrel gondom mert akkor is tudom, tudom hogy tudom volt, érted? és kérdezték hogy honnan tudod? nem tudom hogy honnan tudom csak tudom hogy így van és emiatt rengeteg konfliktuson volt gyerekkorban aztán utána ez ellaposodott mert mert ugye a nevel, neveltetésem úgy alakult hogy ez ellaposodjon aztán később jöttem rá már ebben az elmúlt tíz évben hogy hoppá hogy működött ez nálam gyerekkorban és és hát ugye előtte nem, tudta, nem figyeltem erre a dologra. Szóval a lényeg az, hogy, hogy én azért vagyok itt, hogy beteljesítsék az emberek azért, amiért a, ebbe az életükbe leszülettek. Ha ezt valaki nem vállalja be, hogy beteljesítse azt a küldetést, amiért leszületett, az az ő dolga. Az. Megint, megint csak azt mondom, hogy nekem aztán teljesen mindegy mit kell beteljesíteni? tehát ez az emberiség ennek ilyen formában az ideje ami ahogy van ez lejárt, nem most lejárt le hanem 2012. december 22 vel járt le 23-ától nyílt egy új korszak, egy átmeneti korszak de ez csak egy átmeneti korszak, egy nem végérvényes, egy rövid távú korszak, egy olyan korszak ahol az embereknek létre kell hozni a megvilágosodást tehát mag, minden ember maga világosodik meg, tehát hiába akarsz megvilágosítani valakit az nem fog működni, nem akar megvilágosodni, hiába akarsz, akarod hogy megvilágosodjunk tehát megvilágosodás korszakában élünk oké? Okay? ez mit jelent a megvilágosodás? az azt jelenti hogy világossá válnak emberek számára természetes dolgok tehát természetes dolog nagyon egyszerű, ha boldogulni akarsz tudással kell rendelkeznek ez egy természetes dolog, ha valaki azt gondolja hogy a mai világban úgy lehet boldogulni hogy tudás nélkül akkor az ostoba, erre ezt tudom mondani az ostoba tehát egy olyan bonyolult világban élünk annyi probléma veszi az embert körbe hogyha nincs tudása elvész a, a probléma halmozban ami körülveszi őt, oké? Okay. ami annyit jelent hogy ha az ember boldogulni akar ebben az életben már pedig ezért jöttünk létre itt emberként hogy boldoguljunk hiszen ugye mi nem állatok vagyunk hogy, hogy azt csinálhat például egy magasabb rendű lény mint az ember az állatokkal amit akar oké? Okay? mert nem ezt csinálja az ember? hát az állatokkal azt csinálunk amit akarunk ha akarjuk akkor kipusztítunk itt a földön állatfajokat, nem? simán ha megnézed egy magasabb rendű létforma az alacsonyabb rendű létformával azt csinál amit akar hát most mondok példát sok helyen elszaporodtak a világban vagy elszaporítottak olyan élőlényeket, lényeket amelyik létrehozták a sivatagot tehát mindent lelegeltek, érted? és nem, nem ültettek helyettük olyan növényeket amik megnőnek nagyra tehát mit mondok példát, jó? a kecske meg a birka az nem válogatós és megeszi a, azt a kis fát is ami ki akar nőni hogy majd nagy fa legyen belőle és ugyanúgy megeszi mint a füvet és ahol most jelenleg sivatagok vannak a Földön ott mindig mindenhol annak a következménye hogy az emberek úgy akartak túlélni hogy túl sok állatot tartottak azon a területen amelyek lelegeltek mindent és gyakorlatilag sivatag lett helyette, érted? először fél sivatag, utána pedig sivatag, szóval lényeg az hogy és nyilván itt most nem pár évtizedről beszélek hanem évszázadokról vagy akár évezredekről mondjuk egy szahara esetében de lényeg az hogyha megnézed ugye ez jellemző az emberre hogyha nehéz az időszak és olyan korszak van mint például most akkor fogják és kivágják a fákat és azt csinálják hogy na akkor helyébe legeltessünk már hát éhen kell maradni, vagy éhen ne életbe kell maradni, érted? ami azt jelenti hogy ahol ezt az elvet követik már pedig ugye javarészt követték akkor mi történik hogy elsivat elsivatagoskodik elsiva, így van elsivatagosodik a terület, jó? no szóval nézzük akkor tovább itt ezt a kérdést tehát hogy miben hiszel? nekem mindegy tehát mi a küldetése az embereknek tehát mindenki küldetéssel született és nem olyan küldetéssel születtünk hogy mit tudom én, hány gyereket hozzunk létre jó? persze a gyerek az nagyon fontos hogy az embernek legyen gyereke az nem kérdés hogy fontos de nem, ezért születtünk, mert akkor képzeld el, akkor az úgy működne, hogy amint fölnevelted a gyereked, elvesztetted a küldetését és irány a temető, nem? Nem mint látogató, hanem mint ott lakó tud benni, bentlakásos. Persze, bentlakásos, persze, bentlakásos, így van, gondold végig, akkor ez lenne, ha azért születtünk volna, akkor ez lenne, ha meg valakinek nem lett gyereke, mert kiöregedett vagy valamilyen oknál fogva nem lett, akkor meg kéne halnia, nem, ha ezért születtünk hát gondold végig, egy ember addig él ameddig van reménye a küldetését teljesíteni, világos voltam? ezt én a helyedbe fölédnám ez nagyon fontos, tehát egy ember addig él amíg van reménye a küldetését teljesíteni tehát még egyszer a küldetését minden ember megállapította azelőtt illetve minden lélek mielőtt emberi testbe költözött és ha most figyelembe vesszük arra a rea inkarnációt, minden inkarnáció előtt ez így történik tehát nem az első inkarnációról beszélek hanem minden inkarnációról, tehát minden inkarnációnak küldetése van tehát minden újra születésnek küldetése van a lelked az nem születik újra mert az örök, Ebbe se kell hinni gondold végig melyik a jobb, ha abba hiszel hogy örökké él a lelked vagy abba hiszel hogy egy életem, egy halálom, na akkor húzzunk bele mindenbe na, akkor mindent próbáljunk ki hogy mi hogy működik, romboljuk a szervezetünket mert pont ebből alakul ez ki, gondold végig, pont ebből alakul ez ki hogy akkor mindent ki kell próbálni ebben az életben és ha mindent kipróbál, azt az tuti hogy rombolja a szervezetét azzal ha minden kipróbál, ráadásul már csomó olyan minden kipróbálás van amire piputy azonnal akár rá lehet szokni tehát ugye vannak olyan drogok ugye tudjátok hogy egyszer fogyaszt és már rá is szokott, egyszer fogyaszt jó? Na szóval ennek az a következmény, és tényleg, ha megnézed, egy olyan társadalomban élünk, ahol legtöbb ember mindent és azonnal akar. Érted? Mindent és azonnal. Vagy nem ezt látjátok? Nyilván mindig tisztelt a kivételeknek, mert nem azt mondom, hogy minden ember ilyen, hanem a legtöbb ember, azt mondtam. Sajnos. És akkor megnézzük a nagy keresztény Európába, ez hogy passzol össze ez a két dolog. Nem? Hogy passzol össze? Sehogy. Jó? Tehát akkor itt vagyunk mi emberek, leszülettünk. Mondom, hogy te mit hiszel nekem, aztán tök mindegy. Én tudom, hogy mi, hogy van. És itt vagyunk mi emberek, átmeneti korszakban. És lenne egy olyan korszak, amiért itt vagyunk. Tehát azért vagyunk itt, hogy képesek legyünk töretlenül fejlődni. Töretlenül fejlődni. Tehát itt a földi létet azért hozták létre, mert egy élet során mondjuk száz éven belül, maradjunk ennél a száz évnél, száz éven belül sokkal többet tudsz megélni itt a földön, mint amikor nem a földön léteztél, hanem isteni lélek. Ként léteztél? mondjuk ezer vagy tízezer év alatt is akár érted? tehát itt a Földön száz éven belül annyi minden történik veled ami odafönt nem történt tízezer év alatt ezért vállalta be a legtöbb ember azt hogy lélekként ide lejöjjön, érted? hogy rövidebb idő alatt megtapasztaljon olyan dolgokat ami fenn sokkal hosszabb idő, érted? tehát odafönt azért sokkal hosszabb idő mert nincs idő érted? ami azt jelenti hogy itt valamikor az embernek bele kell húznia például mit tudom én a gyerekcsinálásba, főleg a hölgyeknél, érted? mert kifut az időből világos ez? tehát itt vannak olyan dolgok amiből az ember ha nem csinálja meg akkor kifut hát az is idő hát hogy enned is kell, nem? ami azt jelenti hogy sokáig nem eszel akkor nagyon éhes leszel, tehát kénytelen vagy enni nem? mert minél jobban húzod az időt hogy nem eszel annál éhesebb leszel, világos ez? tehát itt ezen a bolygón az idő az nagy mértékben megsürgeti a dolgokat, érted? tehát gondold végig hogy mit tudom én ott van a kis dolog meg a nagy dolog, a pisikaki tudod, hát ott is, azt is lehet húzni egy darabig, de nem feltétlenül érdemes sokáig húzni, tudod? na most a fenti létformában ha lélekként nézzük az embert ott nincsenek ilyenek tehát a lelket nem kell etetni, nem kell itatni, nem kell neki oxigén vagy nem kell neki nitrogén mert vannak olyan értelmes lények amelyik nitrogénnel lélegeznek, mármint úgy értve hogy a testük nem kell ilyen nekik, érted? magának a léleknek nem kell a nem számít az hogy hideg van, nem számít az hogy meleg van, a nap melegesen számít, lélekként így átmész a napon semmi gond nincs vele, érted? tehát nem pusztulsz el, semmi, tehát ami azt hogy hogyha ott jobban megnézed ott lehet húzni az időt hát most gondold végig, megkérdezték az emberektől, olyanoktól akik idősek, idősek és már nem sok volt hátra nekik tehát az életük utolsó szakaszában lévő emberektől, hogy mit tennének újból hogyha újra születnének, és akkor mondták ezt, azt, amaszt, sokfélet mondtak, és utána összegyűjtötték hogy miből volt a legtöbb válasz, és tudod mit mondtak? a lehetőségeimet jobban kihasználnám ebből volt a legtöbb válasz oké? Okay, tehát itt a Földön is halogatnak az emberek akkor mert van idő, most gondold fönn odafönt mennyire halogathatnak a lelkek mert nincs idő érted? hogy miért kell az embernek itt lennie? illetve az emberi léleknek, a lé magának a léleknek tehát mi nem emberi lelkük, lelkek vagyunk, mint mi ugyanolyan lelkek vagyunk mint mondjuk egy angyalnak a lelke ugyanolyan lelkek vagyunk mint a, az Istenednek a lelke, ugyanolyan lelke, csak ők nagyobbak az azt jelenti hogy egy angyali lélek az térfogatra nagyobb mint egy emberi lélek egy Isteni lélek tehát az Istenednek a lelke az térfogatra nagyobb mint az angyalodnak a lelke ezáltal nagyobb mint az emberi lélek, világos ez? tehát ami azt jelenti hogy a térben nagyobb térteret foglal el tehát a térfogata nagyobb jó? tehát ennyi a különbség, nincs más különbség miért nagyobb a térfogata? mert nagyobb a tudása úgy működik emberi lélekként is úgy működik hogy minél nagyobb a tudásod milyen tudás? nem az hogy hogy amit az iskolákban tanítottak, hanem az ember és az élet működésével kapcsolatos tudásod minél több, és ezt persze használod is, annál nagyobb a lelked. Jó? Tehát akik itt megjelentek a Földön, lelkek, a legnagyobb lelkek olyan 5 méter átmérőjűek. Az emberi lélek meg borsó szemnyi nagyság, nem bors, borsó szem nagyságú. Érted? A születésénél fogva. Tehát ami azt jelenti, hogy tud nőni attól függően, hogy mennyit képezi magát az ember, és mennyire használja a tudását, mert nem az a lényeg, hogy mennyire képezi az ember magát, hanem használja. Tehát, hogyha használja, akkor nő a térfogata a lelkének. És mondom, a legnagyobb azok nem emberek, akiknek 5 méter átmérőjű a lelke azok idegen, ami azt jelenti hogy nem földi emberekről van szó jó? tehát akit ö, láttak már akiről meggyőződtek, hogy létezik 5 méter átmérőjük jó? akit én hallottam na most tehát itt vagyunk mi a bolygón te azt hiszel amit akarsz de akármilyen hihetetlen a boldogságod attól függ hogy mit hiszel és miben hiszel, kezdve, ettől függ tehát minél inkább fejlettebb, jobb dolgokban hiszel annál boldogabban tud, tudod élni az életedet most a legtöbb ember az hitetlen tehát a hit nem arról szól hogy én hiszek a teremtőben az egy hit, világos ez? az egy hit hanem rengeteg minél több dologban beleértve a dolgokban, történéseket, embereket stb. hiszel annál jobb de nyilván nem mindegy hogy az pozitív vagy negatív jó ha most figyeled akkor ez egy kis tanítás de úgyse tanítalak arra csak a második részben ami nem díjmentes hogy hogy juss el ide a módszer az nem része az első résznek de ez egy nagyon fontos dolog még egyszer mondom minél több pozitív dologban hiszel ember, történés, tárgyak, események minden ide tartoznak a dolgokba annál jobban jársz és annál boldogabb leszel oké? Okay? tehát emberek hisznek negatív dolgokban is minél több dolog, negatív dologban hisz valaki annál boldogtalanabb, világos ez? jó és persze akkor is boldogtalan ha se ebbe se abba nem hisz a dolgok csak úgy megtörténnek jó? majd lesz valahogy, olyan még úgyse volt hogy valahogy ne, legyen, ne lett volna sokan így gondolják tudod szóval itt vagyunk mi emberek és egy átmeneti időszakban élünk, ami egy kiválasztódás időszaka, ez ilyen többször, többszor, hogy is? többszörös, többszörös, igen köszönöm, tehát többszörös kiválasztódás időszaka tehát többszörös kiválasztódás időszaka például itt választódnak ki a jövő vezetői ebben az időszakban itt választodnak ki az hogy ja ide jöttünk, ide hogy ki juthat be az aranykorba? ki nem juthat be, elhangzott ez az aranykor kérdés mit jelent az hogy aranykor? az a töretlen fejlődés korszaka, a, akkor tud egy lélek töretlenül fejlődni, ha nincs elnyomás. És persze fejlődni akar. Jó, mert ez a két dolog kell. Tehát egy olyan korszakban, ahol fejlődni akar az ember, de állandóan elnyomást kap, úgy bármi nehéz fejlődni. Ezáltal akik fejlődni akarnak, kivonulnak abból a területekből, ahol elnyomják őket. Világos ez? Ez mindig így volt a történelm során, csak régen ezt kolostornak hívták, meg remetéskedésnek hívták. Érted? Most nem, így hívják. Tehát ami azt jelenti, hogy az embernek olyan emberekkel, olyan helyzetekkel, történésekkel, eseményekkel kell magát körülvennie, ami minél kevesebb elnyomást mutat, oké? Okay? azért mert úgy működik minden lény a világegyetemben hogyha elnyomást kap akkor nehezen fejlődik, érted? ezért nem tudnak a negatív istenek fejlődni tehát az alacsony rezgésű negatív istenek mert ugye amikor alacsony a rezgés akkor megszűnik az igény a fejlődésre ezáltal nem tud fejlődni maga a lélek megmarad azon a szinten amin van és ha a lélek nem fejlődik akkor nem is lesz boldog oké? Okay? de mondom akkor tudva egy lélek fejlődni ha a rezgése magas és igénye támad a fejlődésre tehát amikor te olyan emberrel beszélsz aki nem akar fejlődni, nincs igénye a fejlődésre, akkor jó, hogy tudod hogy alacsony rezgése, világos ez? tehát nem csak az emberre igaz, hanem minden lény fejlet lényre igaz a világegyetemben hogy akkor fejlődik, hogyha magas a rezgése, oké? Okay? tehát ha jobban megnézzük ugye a világegyetemben vannak gonosz istenek és miért nem válnak? jó istenek ki hát, mert alacsony a rezgésük és nem, nincs igényük a fejlődésre, világos ez? és ezért nem válnak jó -e. érthető? tehát ahhoz hogy az ember lévő lélek fejlődjön és maga az ember fejlődjön nem testileg hanem lelkileg vagy szellemileg ahhoz ott kezdődik hogy igény kell arra hogy fejlődjön és egy alacsony rezgésű lélek, alacsony rezgésű embernek nincs igénye a fejlődésre, világos ez? De ne csodálkoz, amikor emberekkel beszélsz, és azt látod, hogy nincs igény a fejlődésre. Alacsony rezgésű. Oké? Tehát ezen a bolygón aranykornak kell lenni erre az időszakra. Mindegy, mekkora fővel. Oké? Ami azt jelenti, hogy az emberek választják ki magukat, hogy bekerülnek-e az aranykorba, vagy sem. Mert az aranykorban nem elnyomoskodhatsz. Tehát minden szociális ember hajlamos arra, ha elnyomást kap, akkor elnyomoskodjon. És az azt jelenti az elnyomoskodás, hogy továbbadja az elnyomást. Magyarul ő is elnyom valakit. És ez egy ilyen láncreakció. Tehát az elnyomó, elnyomó ad, szociális ember, és tegyük föl, hogy fölötte mindenki B, C, menjünk végig az ABC-n, jó? mindenki szociális és az összet szociális A továbbadja B-nek, B, B továbbadja C-nek, C a D-nek egészen az ABC végéig, ez így működik érted? A tovább szamára végállomás, igen most onnantól kezdve most gondold végig hogy egy elnyomó milyen kár tud csinálni és hogy tudja akadályozni hogy az embereknek olyan rezgésük legyen hogy fejlődjenek oké? Okay? na most emiatt ha az ember fejlődni akar akkor nem lehetnek elnyomók érted? de a szociális emberek úgy működnek még ráadásul hogy nem elnyomok de mégis bizonyos emlékkép, emlékektől bekattannak akkor is ha nincs jelen elnyomó nem csinálhatod meg az aranykorba, mert akkor ezzel akadályoznád más fejlődését világos ez? na akkor kérdezem hogy akarsz bekerülni az aranykorba mert ugyanis keres még olyan helyet a bolygón ahol ezt tanítják, megfizethető áron, igaz? igaz, nem fogsz találni, keresni lehet csak találni, nem, nem fogsz találni, érted? tehát ugye emlékszel arra amikor azt mondták hogy világvége 2012 december 22 világ világvége lesz, az tényleg világvége volt de egy korszak egy korszaknak volt vége, oké? Okay. és ugye a jövő korszaka az ez most gondold végig ahol az emberek töretlenül fejlődnek, ahol nincs elnyomás ott szükség van arra hogy megmondják hogy na most nem tudom én ezt csináld azt csináld a csináld? nem mert mindenki tudja a dolgát, szükség lenne pénzre nem, arra sincs, mert az ember nem fog más kontoljára gazdagodni, érted? más kárára gazdagodni, mert most van ilyen, ha megnézed most minden gazdag ember az más elnyomása árán gazdagodott, most a gazdagokról beszélek, világos ez? de az új gazdagok is ilyenek más elnyomása árán gazdagodott tehát már zsírján teremélyesedett, oké? Okay? szóval gondold végig azt, hogy itt van egy hely, ahol információt adok át, avval kapcsolatosan, hogy hogyan boldogulj azokon az életterületeken, amit az imént házigazdánk bemutatott illetve a házigazdáink, jó itt van ez a tíz terület és ez teljesen megfizethető áron van ami nem azt jelenti hogy mindig ennyibe fog kerülni mert azért ez a 100%-os infláció ez durva szóval de olyan áron lesz mindig amit az emberek meg tudnak fizetni tehát ezek az információk olyan információk amit a mindennapokban tudsz használni tehát olyan területeken ami megfordulsz tehát bármi olyan területen tehát ugye én az elmúlt 30 évben 29 megtapasztaltam azt hogy olyan nincs hogy lehetetlen csak olyan hogy tehetetlen, de ez nem egy mondás ez nekem egy megtapasztalásom egy olyan sincs hogy egy problémát ne lehetne megoldani oké? Okay? az hogy egy problémát meg lehet-e valakinek oldani vagy sem az kizárólag tudás kérdés oké? Okay? és én még nem tapasztaltam olyat hogy egy problémát ne lehetett volna tudással megoldani tehát egy ember elboldogul egy két max. három problémával de a legtöbb embernek nem egy két három problémája van nézd minél többet a híreket és akkor már is több problémád van nem egy kettő három, jó? gondold végig, hallgass végig másnak a problémázását és akkor már is nem egy két három problémád van jó? Ja? tehát mindenki saját maga dönti el hogy ő be fog-e kerülni az aranykorba vagy sem de az azt jelenti hogy meg kell tanulnod hogy képes legyél uralkodni magadon érted? minden helyzetben, minden körülmények között ha ez neked könnyű akkor könnyen oda tudsz jutni hogy bekerülhess az aranykorba, ha nem akkor ez nehéz akkor tanulnod kell jó és meg kell tanulni visszatérve azt is ide hogy képes legyél ez a szeretetben békében és boldogságban együttműködés ez azt jelenti hogy feltétel nélkül együttműködni tehát mi egy felső létformából jöttünk, és egy felső létformába tartunk. Minden egyes lélek. Tehát visszatérünk, oda-vissza kellene térnünk, oda, ahonnan jöttünk. Na most ezt tudod mit jelent? Hogy ott fent, feltétel nélküli az együttműködés. És azt nem ott kell megtanulni. Hanem itt lenni. Világos voltam tehát ott nem lehetsz úgy, hogy nem tudsz feltétel nélkül együttműködni és a feltétel nélküli együttműködésre ugye ott van az aranykor hogy az ember ott begyakorolja tehát ugye megnézzük a közösségünket már gyakorolhatod itt a feltétel nélküli együttműködést de én ugye sokszor látom azt hogy emberek találkoznak vadidegen emberekkel itt, PPN belül. És már is ilyen előítéleteket gyártanak emberekkel szembe. Mert ugye ez a szokás az embereknél, hogy ilyen előítéleteik vannak másokkal szembe. Na most, ha előítéleted van, szokott lenni másokkal szembe, akkor hogy működik nálad a feltétel nélküli együttműködés? tehát van mit tanulni, nem? És gondold végig szeretetben, békében együttműködni az emberekkel, az azért jobb mint most, nem? persze azt mondod most is, hogy hát nem is akarsz mindenkivel együttműködni, ott fel sem működnek mindenkivel együtt, oké? Okay? és az aranykorban viszont együtt fogsz működni, az mit jelent hogy nem működnek együtt? nem működnek együtt az alacsony rezgésű isteni lelkekre, azok külön kaszba vannak, világos ez? tehát te is itt a Földön bizonyos emberekkel nem érzed jól magad azokkal nem érzed jól magad akikkel nem vagy egy hullámhosszon akikkel viszont egy hullámhosszon vagy azokkal jól érzed magad tehát a rezgésetek Közel azonos, vagy azonos, azokkal jól érzed magad. Ugyanez a házasságra egy kis tanítás. Ha két ember azonos rezgésű, a házas párok, a párok, akkor jól érzik magukat egymással. Ha ez a rezgés eltolódik, akkor minél jobban eltolódik, annál inkább nem érzik jól magukat egymással. Világos ez? és a megoldás alapvetően az hogy egy hullám legyél a pároddal mirágos? és onnantól kezdve tök jól ellesztek ha egy hullám hosszabb jó? na most ehhez nyilván tanulni kell, ez nem így működik tehát a legnehezebb, ez elhangzik mindenkitől az önmagunkkal való megbírkozás ez a legnehezebb, de ugye én azt látom hogy ez hála Istennek gyorsul tehát sokkal hamarabb megküzdenek az emberek magukkal mint régebben miért? hát mert sokkal több múltbéli tapasztalat van amivel lehet segíteni azt hogy könnyebben átidaljanak dolgokat és könnyebben tudjanak előrébb lépni és ugye ebben egyre nagyobb és nagyobb a tapasztalat és egyre több ember tud segíteni másoknak szóval egy csodálatos dolgot csinálunk ami a történelemben még nem volt korszakot alkotunk érted? és ez a korszakalkotás az innen a Kárpát-medencéből indult ki jóslatok is ezt mondják hogy innen fog kiindulni, hát már kiindult, oké? Okay? és hogy ebbe a korszakalkotásba te részt veszel, vagy nem veszel részt megint a te döntésed mi nem akarunk semmit, rád ne értsd félre a te életed az a te életed, a mi életünk, meg a mi életünk oké? Okay? de az biztos hogy mi nem fogunk oda jutni akik tesszük a dolgunkat mint akik nem teszik a dolgukat, hogy mehetnek inkarnálódni egy olyan bolygóra, ami mondjuk a Föld volt, mondjuk a dinoszauruszok idején, jó? Ja? Tehát lehet egy olyan korszakba inkarnálódni, semmi gond nincs ezzel, és akkor gondold ki, hogy onnan vajon mikor fogsz kikerülni, mikor lesz annyi tudásod hogy kikerülhess egy olyan társadalmi formában, ahol szeretetben tudnak az emberek együttműködni feltétel nélkül illetve a lelkek jó? nem kell ezeket elhinni amiket én elmondtam én ezeket tudom hogy így van jó? tehát én tudok olyanokat csinálni hogy megkérdezek dolgokat és a fentiek mondják Érted? Nem majd egyszer, hanem mondjuk három percen belül megjön a válasz. Érted? Mint most is volt ilyen példa, hogy kérdezett valaki két emberről, és akkor mondtam, hogy mi a helyzet. És akkor mondta, hogy mivel sose láttam azt a két embert, tehát sose láttam, mondtam, csak mondott két nevet, érted az illető? És akkor mondtam, hogy mi a helyzet és akkor az illető azt mondta hogy tényleg így van jó? No? de ezt nem én tudtam hanem kérdeztem és a választ kaptam. oké? Okay? szeretlek benneteket, sziasztok! hú, köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus első részt megint ízelítőt kapattunk a jövőből én már azért be tudom élni magam, tapasztaltunk bele dolgokat elsőre biztos kicsit meredeknek tűnik ha valaki most nézi elsőre vagy másodjára. Egy gondolj csak bele melyik lenne jobb neked ebben a világban én amit most csinálnak, ebben ez a rengeteg mocsok ez a rengeteg félrevezetés, állt hírek és hírek amiből nem tudod kiválasztani hogy vajon melyiket kövessen vagy egy új vonal, hát már nem olyan új de itt a földön új ami tisztán látást biztosít neked, hétköznapi nyelven kifejezve érthetően. Igaz? Ez így van, és én is köszönöm szépen Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. <kül> minden egyes alkalommal bebizonyosodok tényleg, hogy legjobb helyen vagyok, mert mi tényleg már jóval erőbb mindig megkapjuk azokat az információkat, hogy mi lesz a jövőben és hogy hogy kezeljük a dolgokat a helyzeteket és e, szerintem azért ez nem mindegy hogyha előre e, van olyan információnk hogy mi lesz a jövőben és hogy azt e, megkapjuk hozzá megfelelő tudást vagy módszert hogy hogy kezeljük az életünkben és e, tényleg nagyon jó a mai világban így járni kell, amikor föl tenni Miklós a képzés lején, hogy mennyire vagyunk elégedett a világgal. Szerintem nagyon jó, tényleg azt, tényleg azt tudom mondani, hogy nekünk a világgal semmi bajunk nincsen. Mondom, olyankor mindig feljön kérdésbe, hogy a pph világgal vagy a kővilággal, most melyikre gondoljak, mert a PPH-s világ az fantasztikus. Mert nem azt mondom, hogy nem jönnek a feladatok, mert nekünk is jönnek, de, de megvan rá az, hogy hogy oldjuk meg. Mert itt megkapjuk, és uh, szerintem ez, ez a mai világban egy, egy nagyon nagy kincs, amikor megvan a megoldás a kezedben. és így járni az kell. Az a minden. Megalapoz egy jövőt, így hogy van. meg tudod oldani, és nem gondolkozol, vakarod a fejed, vagy nem csak halmozódnak a megoldatlan problémák mögötted. Így van. Úgyhogy én azt üzenem azoknak az embereknek, akik most hallgatnak először esetleg, vagy már régóta hallgattak, akkor gyertek és győződjetek meg arról, hogy milyen valóban Szedlacsik Miklós, milyen ez a közösség. Ez egy lehetőség neked, egy olyan lehetőség, amivel ö, valóban a, a hétköznapi, tehát be tudjuk építeni az életünkben, a mindennapokban az itteni tanultakat, a módszereket. És ö, én azt mondom, hogy ö, a jövőben tudás nélkül nem, nem fogunk tudni boldogulni. Úgyhogy ö, gyertek, mert! a tandíjunk valóban úgy lehet mondani egy összeg, mert első hónapban 19.700 forint, a következő hónaptól pedig 9.800 forint a tandíj. Tehát ez a mai világban tényleg egy csekélyösszeg, de amit kapsz érte, az egy hatalmas nagy tudás. Hát fel van adva a lecke, aranykor vagy nem aranykor, mi lesz velünk? Egyelőre nem látszik valami biztatónak a jövő de itt egy út amit ki lehet próbálni, végül lehet menni rajta itt egy olyan rendszer van összerakva, Szedlacsik Miklós által ahol lesz tanuló, szervező, vezető és végül tanító bárhol vagy és bárhonnan indulsz el ha elhiszed magadról, el tudsz oda jutni és meg is tudod csinálni, ezt magamról tudom, mert amikor idejöttem 2014 októberbe egyedül akkor én semmi ilyet nem gondoltam ami ma történik velünk azt hittem, hogy majd használom a tudást az életembe és majd valami lesz belőlünk hál' Istennek semmi nem illette, hogy én gondolatom, hanem lett belőle egy sokkal jobb történet köszönet Szedlacsik Miklósnak, mert úgy irányított engem, hogy én nem vettem észre olyan információkkal és impulzusokkal, így lehet mondani a tanításokon keresztül hogy magamtól legyek egy sokkal jobb ember és most már szeretném, hogy még sokkal jobb emberré váljak, ami az elején nem volt egyértelmű és ahogy megyünk az időben, most már valóban az van bennem, hogy szeretném látni, hogy általam mások ilyennél állnak, és majd ők is tudják ezt létrehozni, ami velem történt vagy ami előttem Szeddacsik Miklóssal hogy ezt meg lehessen csinálni a Földön, mert bármilyen hihetetlen ezt meg lehet csinálni meg, meg kell tanulni a hétköznapinak mondható módszereket hát igen, beszélgetek tanulók és nem hiszik el, hogy ilyen egyszerűen lehet fejlődni, mindig azt várják, hogy mondjak valami ilyet, hogy tussák, mondd meg a tutit, és akkor hogy azt megcsinálj, és akkor ütlen, minden jó lesz fónapra hát ezt felesd el 8 éve kezdtük újra az életünket azt lehet mondani a PPH-ban, azóta folyamatosan fejlődünk, azóta csiszolódnak le a hibák a tévedéseink én még azt látom, még rengeteg van de az a jó benne, hogy már nem idegesít hogy van, ez van, az kész, majd szembesülünk vele és megyünk tovább hát itt egy ilyen lehetőség kínálkozik neked az életben, gondolkozz el rajta és azért is lehet egyébként ilyen gyorsaságban fejlődni, mert itt mindig rendszeresség van tehát itt minden szerdán, minden vasárnap képzés van és ezt mindig el szoktam mondani tehát mindig benne van az életünkben és foglalkozunk vele és ezáltal van a gyors, gyorsított fejlődés, úgy lehet mondani. Persze ez akkor működik, hogyha valóban személyesen, tehát amikor vannak az irodások, akkor hallgatod, mert van lehetőség, persze, hogy visszahallgass, ha éppen nem tudod, mert az embernek adódnak olyan lehetőségek, vissza tudod hallgatni felvételről, de itt mindig megvan a rendszeresség meg az, hogy itt tényleg úgy van hogy hogyha idejössz tanulóként, tanulónak, akkor itt van egy vezetőd, akitől bármikor kérdezhetsz. Tehát itt nem vagy egyedül, itt egy olyan erős, én azt tudom, most így hirtelen az ütött eszembe itt képzés közben hallgattam, hogy nem csoportépítést csinálsz, hanem családépítés szinte, tényleg egy hatalmas család és fantasztikus. Nagyon sok helyen, nagyon sok fele voltunk, és én nem azt mondom, hogy nem voltak jók, de sehol nem éreztem azt az összetartást, azt az egységet, ami itt van nálunk a PPH-nál. Nem találtam meg. Akkora a célunk, hogy én azt az égi támogatást se tapasztaltam meg sehol, mint ami itt van nálunk a PPH-nál. És ezt nem csak mi szoktuk elmondani, hanem tényleg már nagyon sokan akik itt vannak hogy ö, egyszerűen mindenben támogatnak minket a zégiek. ha tetszett ami itt elhangzott, annyi a dolgot hogy keressél pph szervezőt, már rengetegen vagyunk ugye a Facebookon meg bárhol a világban már autókon is láthatod a matricákat, vannak irodák szerte az országban felveszed valakivel a kapcsolatot, aki szimpatikus és segít neked tanulóval válni, aztán segít téged az utadon, ennyi a teendő Köszönjük szépen, hogy meghallgatottak minket. Most 30 perc fog következni. Mondjuk úgy, hogy 20 óra 05-kor megyünk tovább a második részsel. Akik még nem túl tapasztaltak, mondanám, hogy ki kell lépni az első díjmentes részből, és átmenni a jelen havi élőbe. Ott lesz majd a következő előadásom, ugye önbizalomteremtő kócs lesz. Ez megy 21-15-ig, és aztán van a klub, ahol lehet kérdezni a mestertől és köszönjük szépen, hogy mai hány közdelik. lehetünk. Köszönjük szépen, szeretünk benneteket. sziasztok! Sziasztok!